Víctoria i promete prometen la nova consciència d'honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament del Cor, amb llibertat al rei per l'operatiu legal i guardar-li per guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia del País València. Gràcies.